Традиційно, акція у Хмельницькому на підтримку всіх військовополонених розпочинається біля дитячого світу. Учасники з прапорами та плакатами-закликами формують колону, яка йде вулицею Проскурівською до площі Шевченка. Сьогодні колону очолює звільнений 21 вересня військовослужбовець Богдан Годованюк з дружиною Надією та дитиною. Йому першому організатори акції надають слово. – Не дарма ми збираємося що в п'ятниці проводимо наші акції на нашу ходу тому що вилучаються нові люди, і ми не даємо суспільству забути про те, що триває війна, про те, що багато наших хлопців та дівчат перебувають у полоні. Кожного з них пам'ятаємо і обов'язково дочекаємось кожного із них. Учасниця акції Тетяна Демчук – мати двох військових із полку «Азов». Розповідає, старший син Богдан загинув у Маріуполі 29 квітня при виконанні бойового завдання. Його тіло родина досі не може забрати і поховати. Молодший Олег потрапив у полон, отримав поранення. Внаслідок теракту в Оленівці 29 липня, а зараз перебуває на території непідконтрольної Україні Донецької області. Знаю на даний момент, що їм потрібно там обов'язково Медикаменти, тому що медичної допомоги такої сама, не тільки сама мінімальна допомога і потрібен одяг, тому що одягу немає, треба, щоб якісь гуманітарні пробилися, не знаю, організації. Ольга Архіпова з Миколаївської області на акцію прийшла вперше. Розповідає, досі не може отримати тіло загиблого в квітні брата. Тяжко забрати відтуда тіла, тому що... Російська, російська сторона не хоче віддавати, вона гальмує всі процеси. Навіть в нас є геолокації, але все одно ніхто нічого не пускають їх туди, наших не пускають. На безстрокову акцію «Поверніть героїв додому» хмельничани збираються щоп'ятниці з тих пір, як Росія 29 липня здійснила теракт в Оленівці, вбивши та поранивши українських військовополонених. За словами організаторки Лесі Стебло, акція буде відбуватися, допоки всі полонені захисники не повернуться на підконтрольну Україні територію. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.